Thank <laughs> you. સપ્રાઈઝ વાર્તા ના ચેર ચતુર્નો શિમાં ઈ મોટો જંગલ હતો એમાં અਨੇક જાતના વૃક્ષો હતા અને તે પર ઢિમડો એવા તો અਨੇક જાતના અને જંગલની પેલી બાજુ હતો એક માન કરુંગા એ ગામમાં એક દોશી મરતાતો કો વૃદ્ધ થયેલા હતા એ દોશીની એક દીકરી હતી જે જંગલની પેલી પાર રહેતી હતી દીકરી ના બાકી લઈને ચાલવા માં ચાલતા ચાલતા પડાસી ને કહ્યું ऋषिमा जंगल ए कहूषि क्या छे मारे छे खा ऋषि ऋषि थोड़ा करता आगे निकलमा ने शूम ए रश्मि क्या तने छे जाने खबर तो मरे पड़िया ચિત્ર બગવું પડીને કોઈ એ વૃક્ષી ક્યાં જાય છે મારે તને ऋषिमा तो दीकड़ी घरे गया दीक अंदर बेसाया पानी आप हाल चाल पूछाया માં લાલચંદી અને ભગુટા એના ખુદલામ બાંધી દીધું પછી એ ઘું પાટું મળી ગયો किसकी डोसी चुम्बल मच्छी ए बुटिया એમું ભૂખ્યા એવો લીડરશિપ નો હોય છે બુટિયામાંથી બરે પાછળ દોશીમાં બોલિયા કિસકે દોસી કિસ્કા કા ચલ ભૂટિયા apne ગામ ભૂટિયા દોડવા લાગે દૂર દૂર દૂર દૂર ભૂટિયા આગળ નીકળી ગયો શિયાળને જીતતો પો ભૂટિયાને પાછળ દોડવા લાગે થબ થબ થબ થબ થબ પાકતા પાક ભૂટિયા તો આગળ નીકળી ગયો એટલે વાગે બોલાય વાગે શિયાળને જીતે થોડે એમારે પાછું છે ऐ तुम गुटिया ये वाली डोसी ने जॉय छे गुटिया माथे बसी पावे पछा बोलिया किसकी डोसी किसका का चल गुटिया अपने गांव गुटिया तोड़वा लगे दूर दूर दूर પછી વા છિયાણે જે તોત્રણે પાછા તોડવા લાગ્યા गुटिया भक्त भक्त भक्त भक्त भक्तता गुडी उभરે ગઈ गुटिया मध्ये रुसिमाई छ रुसिमा तो अच्छी राजी थे गया था એમ કે રસીમાનો કામ હવે કરી मैं बोल कुछ जो हूं हां कृषिम शुजाता का तुमने खबर छे इनके कंप्यूटर ने पैसे कहां सियाल ने चित्त पड़े बस करता मतलब जेने दिखे लालचरीना ने बहुत आते थे एडाश पर आम करे रखे के आम करे रखे के तो ना सियाल ना अब चित्ता ना अब पागल है ये तो आ को जुड़वा लगी आप बच्ची दुश्मन खूब उभरवा लगी बचाओ बचाओ તો બાળ મિત્રો આમાંથી આપડે કઈ શીખ મળી આમાંથી આપડે એમ શીખ મળી કે આપડે ગમે એટલી મુસીબત હોય આપણે દર થી ની હિંમત ચુકામ લેવાનું